Auto, auto, auto, ja ei tuu ketään ja kaasua oi ei, pyöräilijä. Onneksi en ehtinyt vielä liikkua. Mitä mä en huomannut. Keskityin vaan autoihin. Pitää muistaa katsoa myös pyöräilijät. Nytpä tiedän. Luo muistisäännön. Ensin kaksi pyöräiset, sitten nelipyöräiset. Tämän on muillekin. Tästä mut vielä muistetaan. Luo uusi rutiini. Huomioi kaksi pyöräiset, aina kun huomioit nelipyöräiset. Liikenneturva.